السلام علیکم ناظرین گولڈن گیٹ برج گولڈن گیٹ برج ان جگہوں میں سے ایک ہے جس نے اب تک سب سے زیادہ خودکشیاں ہوتے دیکھیں یہ برج سمندر کے پانی سے 245 سو پینتالیس فٹ اوپر بنا ہوا ہے اس برج سے چلانگ لگانے والا شخص ہے چار سیکنڈ کے اندر پانی کو چھوتا ہے اور اس وقت انسانی جسم کی رفتار 120 کلومیٹر بیس فی گھنٹہ تک ہوتی ہے آج میں آپ کو اسی پوائنٹ کے بارے میں جس کو دنیا کا نمبر ون سوسائڈ پوائنٹ کہا جاتا ہے بتانے جا رہا ہوں تو ویڈیو کی جانب بڑھنے سے قبل آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل کے آئکن کو پریس کریں تاکہ ہمارے ہرنے آنے والے ایسی معلوماتی ویڈیوز آپ کو بڑے وربہ آسانی مل سکیں نازین یہ ایک ایسی جگہ سو زائد یہ ایک ایسا پل ہے جس کے درمیان میں جاتے ہی انسان کا نیچے کود جانے کو دل کرتا ہے اور انسان پل سے نیچے 245 فٹ کی چھلانگ لگا دیتا ہے اس پل پہ خودکشی کرنے والوں کی عمر 25 سے 50 سال کے درمیان ہوتی ہے اس برج کے ٹھیک درمیان میں جا کر لوگ کودنے کے لیے اتاولے ہو جاتے ہیں اس برج سے پہلی بار جس شخص نے چھلانگ لگائی اس کی عمر بھی ابھی جینے کی ہی تھی پہلی جنگ عظیم کا ایک سپاہی اس برج پہ پہلا منوسر کا داغ بنا یہ برج عام عوام کے لیے مئی 1937 میں کھولا گیا تھا اور اسی سال اگست کے مہینے میں سینتالہ سالہ فوجی نے کود کر جان دے دی یہ سینتالہ سالہ فوجی اپنے ایک دوست کے ساتھ گپے لگا رہا تھا کہ اچانک پل کے درمیان میں جاتے ہی زور زور سے چلانے لگا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے میں اس دنیا کو چھوڑنا چاہتا ہوں اور وہ سینتالہ سالہ فوجی کودنے کے لیے اتاولا ہو گیا اس کے پروفیسر دوست نے اس کو पकड़ سے پکڑ دیا مگر اس نے کورٹ اتار کر اس برج سے نیچے چھلانگ لگا دی اس واقعے کے بعد ایک ایسا سلسلہ شروع ہوا جس نے حکومت کو ہی پریشان کر کے رکھ دیا سب سے پرسرار واقعہ یہاں سن انیس سو پینتالیس میں پیش آیا جب ایک شخص اپنی بیٹی کے ساتھ یہاں سے گزرا تھا اور جاتے ہی پل کے درمیان میں وہ کودنے کے لیے اتاولا ہو گیا اور اس نے اپنی بیٹی کو بھی کود جانے کا حکم دیا اور कूद کے اور اس نے اپنی جان دے دی اس کے بعد حکومت نے تنگ آ کر اس کی دونوں جان اب لگا دی اور یہاں ایک دستہ تعینات کر دیا کہ وہ لوگوں کو روکیں اور کوئی حادثہ نہ ہونے دیں تو ناظرین ایسا کون سا راز یہاں دفن ہے جو انسان کو کودنے کے لیے اتاولہ کر دیتا ہے تو ناظرین آپ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹس باکس میں ضرور آگاہ کیجئے گا میں امید کرتا ہوں آپ کو ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا